صباح الفل يا مساء الفل على اي وقت بتشوفوني فيه عايزين تعرفوا انا فين دلوقتي تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا بصوا بصوا بصوا بصو. يا احلى ما في يومي لما يبقى مندوب الشحن كده بيتصل بيا ويقول لي شحنتك من نون وصلت يا سلام على الراحه النفسيه كنت منتظراها بقالي كام يوم بس الصراحه ما اتاخروش بس بصوا بصو. شايفين الجمال يلا بقى نطلع بيها ونفتح الحاجه بقى فوق يلا بينا ازيكم ازيكم ازيكم وحشتوني وحشتوني وحشتوني, وحشتوني كتير كتير كتير بحبكم بحب كل الناس الجديده اللي دخلت معانا في في القناه بحب الناس اللي كانوا متابعيني من زمان دول اخواتي بحب اي فرد جديد انضم للعيله بشكركم بجد جدا بحبكم بحب دعمكم بحب كومنتاتكم بحب كل حاجه فيكم بجد بجد يعني انتوا سر السعاده الحقيقيه في حياتي في سيريري انا مش اشتريات المشتريات يعني هاتولي انا كده على التوكب ما بتحبش المشتريات انا عن نفسي بموت في, في الفيديوهات بتاعت المشتريات في ان انا انزل اعمل شوبينج في البلوجات انا بعشق الحاجات دي انا بحب اتفرج على الناس وهي بتفتح بتعمل انبوكسنج إيه؟ نفتح ونشوف ايه الحاجات اللي احنا جبناها متحمسة جدا جدا حاجات جبتها من شركة نون كان فيه خصم واصل حد 85% وكان فيه كوبون الخصم بتاع اهلا لان اول مرة استخدم نون السعودية فدخلته فخصم لي 15% تمام فطبعا الشغله نازله عليها سيل كبير مع ال 15% خصم آه في الدنيا تمام جدا في بقى كذا خصم تاني اتش دي وفي وين و... يعني في كذا خصم دول هيدوا لكم 10% دي الخصومات اللي انا كنت ايه عارفه انا استخدمت اللي هو اهلا عشان هو 15% ف تعالوا بقى ايه نفتح بقى و... ونشوف الكلام ده تمام قصتنا الجميل نسمي ده ونبدأ ألو نبدأ الصغير يعني أنا مش عارفة دي بيه. الخفيفة فيها ايه ما بص كنت طالبة كذا حاجة وكنت طالبة كذا حاجة ورجعت ف... حاجات فالمفروض إن كنت طالباهم على شحنتين إيه؟ ففكرت إن هما الحاجات جت على شحنة فمش عارفة هل جمعوا الحاجة مع بعض وبعتوها ولا ايه أوه. ده الحامل اه ده اللي هيعمل يا حبيبي يا رب يطلع حلو ده شكله متبطط كده وشكله مش مش عاطفي بقى ده كان يبقى في حاجة كرتونة ولا حاجة يعني هو محطوط جوه كرتونة بس كان يبقى فيه اللي هو البابلز دي عشان بس ما يكتسرش او حاجة نون تغليف مش حلو يا نون اولا حاجة بصله مكسورة بداية غير مبشرة لان التغليف مش عاطفي نسي اهو انا انا بفتح الحاجة قدامكم. هم ده الجزء بصوا. بصوا شايحين. بصو. الحاجة مش مش مظبوطه يا جماعة. بصوا مكسورة اهي. مكسورة. فدي بداية غير مبشرة كل مرة. المفروض الجزء ده ده اللي بيركب هنا وده الحامل اللي بي بيشيل المولد فبداية بداية غير مبشره للمره الجايه ماشي بصوا هنا سايبك جدا جدا يعني خلاص عليها. آه طارق آه على الكرسي اه من مفيش حاجه اروح عليه وارجع لكم. طبعا خيبة امل كبيرة التبطيطة اللي هو كان فيها كانت مبينة قد ايه ان هو هيتكسر فيه حاجة بس طارق بيطمني دلوقتي بيقول لي عادي أه بخش اعمل له استبدال او استرجاع من على الموقع ويجيبوا لي غيره تمام ربنا يوفقك بقى فدي اول حاجة تمام تاني اوكي عشان اتربينا ان لقيتك حاجه تفتح نفسي يا يا يا يا مساح. يا يا كده على على فهي تقريبها عن الموقع شكرا حلو والرسمة هو ده الشكل اللي موجود المفروض ده اللي أنا ده مش عارفة فيها ولا مش شيء مفتحها معاكي هو شو بالدنيا أكبره وده تقريبا القطر اللي بيتركب عليه أقرب ولا هي مش عارفة اولي مسافة هفهم ده الكتالوج بتاعها هنمشي بقى نفطر على نفس الخطوات دي دي الارقام بصوا يعني هي عبارة عن كرتون يا جماعة تمام ومن ورا في دبل فيس يعني حتى في جزء أهو بيتشم منه الدبل فيس بتاعه اللي بيلزق وهي المفروض عليها زي طبقة حماية بلاستيك كده عشان دي عاملة زي المراية بتلمع. دي ال اللي هي اذا احنا تمام دي الارقام بتاعتها ودول العقرب والحاجات بتاعتها تمام الله باذن الله دي تبقى سليمه يا رب تمام عشان ايه دي يعني انا خيرا بها كده كده ونركنها على الجنب ودي كده ايه انا الساعه دول انا انا انا طالبه إيه كذا واحده يعني من هنا ومصر والكادو تمام فان شاء الله برضو يبقوا ايه يبقوا سلام مش هفتحكم بقى معاكم تمام في هنا حاجه اه إيه؟ دي المفروض ان هو شكل كده عامل زي ال ورقة الشغل الكبيرة برضه بيبقى زي شكل ازاز كده وبيتحط على باب على خيطة. ف دي كمان وصلت يعني اما نشوف الحاجة عاملة ايه اه الساعة دي يا جماعة كانت عاملة تسعة وعشرين ريال تمام ده كان عامل خمستاشر ريال تقريبا تمام الحامل ده بعد الخصم كان عامل حاجة بعشرين ريال بصوا هو بادئ الزبيب انا مخترتش الشكل ده يعني انا مخترتش الشكل ده بس هو شكله حلو مش عارفة يعني مش عارفة او اللون في الموقع غير اللون على الطبيعة عشان كده آآ خلف معايا مش هو اللون اللي انا كنت مختراه بس واضح ان شكله حلو والماتريال حلو نفتح كده بسم الله هو ده طقم سرير يا جماعه فعلا فالمفروض ان هو ست قطع تمام انا هفتح معاكوا كده دي المخل ده بصوا ده وش وده وشهين تمام يعني فانا مش عارفه هو الشكل فعلا او الالوان بهدة عن اللون اللي انا كنت مختاراه من على الموقع يعني ده ما مدي على يعني هو مش اللون اللي ظاهر لكم هو مش مدي على لون الجينز تمام أه هو مدي على رمادي يعني باهت ازرق باهت يعني حاجه كده ما لون بس هو يعني الماتيريالش بتاعها حلوه يعني فمش عارفه يعني انا بقول يعني شكلها نون اول واخر مره معايا انا بحب اشوف الحاجه زي ما بشوفها زي ما ببقى عايزاها تمام بس اديك المخده تمام يعني لقيت السرير بتاعته بامبا واتسينا باللون ده قميء مش ده اللون اللي انا اتخيلته تماما خالص خالص يا جماعه يعني بصوا هو هنا اللون بتاعه في الصوره هي دي الصوره بصوا بقى انا اللون يعني هو بامبا هنا ده مش بامبا ده غنبة مسخسخ زي ما بيقولوا ماشي ده هنا تحسوه ان هو مدي على سمون شوية فرمادي في اللي هو البيج يعني رمادي في بيج ده لا ده بينك بينك في, في لون مدي على مزرق كده شوية تمام آه ومفروض بقى ان ده كفر ده الكفر بتاع الحافة يا جماعة بصوا ومشين برضه تمام تمام بنشوف بقى ايه التطبيقة دي وبعد كده ان شاء الله هنبقى نستخدم الحاجة أه سوا باذن شوف ماشي ما بعرفش اطبق ماشي يعني حد يتريق عليا حتى لما كنت باجي افتح حاجة في الجهاز بتاعتي او حاجة ماما ما تفتحيش حاجة ما بتعرفش تطبقيها اوعي ايوه تفكي حاجة فدلوقتي بقى ايه يعني مش مشكلة حد هيفكش ورايا يا جدعان هاخد العالمية يعني في التطبيق ما علينا فادي شكله هو يا جماعه تمام لو هتختاروا الشكل ده من على الموقع اللون ده مش هيجي ماشي بس تقبلوه يعني انا محتاجه فرش السرير ده جدا جدا جدا جدا تمام انا بقى مش عارفه يعني مش فاكره الاسعار بتاعه الحاجه دي لان في حاجات كانت عامله حاجه و80 وفي حاجات عامله حاجه و90 وفي واحد عامل مية خام فانا هكتب لكم بقى على على الشاشه الحاجة يعني الطقم ده ابو كام بس انا بقول لكم يعني هم, هم المفروض ان كانوا 3 طقم مع بعض بعد الخصم هيعملوا يعني 250 فيهم ففوجئت ان انا بعد ما طلبتهم ان في واحد منهم سرير دبل مش كينج يعني انا السرير عندي هنا كينج كبير 2 في 2 فان هو الدبل اللي عادي هيبقى عامل 160 180 طبعا ما كانش هيجي ما السرير بتاعي فاضطريت ان انا ايه ارجع دي تأفيله كده شكلها قايم اه لا ده انا طقم ده ده ده اسود يا جماعه ابيض كده تمام وواضح ان التأفيله بتاعته فخم يعني يا رب بس هنا يا جماعه اسعارها كويسه وعرفوني عشان برضه عايزه اجيب ناس السرافل عند الولاد. بص غمضوا عنيكوا غمضوا عنيكوا مش هي غمضوا عنيكوا. ما تغمضوش بس مش عارفه اطلعه. اه. بتكلفش بتكلفش بتكلفش. مبدئيا ال بصوا اللون الطباع اللون الاسود طلع في, في في الكيس فربنا يشكر لما نيجي بقى نخسره. ما يبهدش. بصوا الخامة بتاعة بتاعة المخدات طويلة جدا جدا دي النشفة فاعتقد انه بسبب الصبغة الماتيريال دي غير الماتيريال دي تمام وعشان نبقى صراحة مع بعض يعني انا كنت اتعشم ان هو كله يبقى الطراوة دي او الماتيريال دي بس لا يعني الاسود نشف تمام بصوا دي دي ملاية يا جماعة تمام دي ملاية مخططة كده فا أه لا النتيجة بتاعتها حلوة تمام تيجي آه ده كيس آه كيس المخدة بحسه هو طبعا لما يتفرش يا جماعة على السرير آه يعني قدام ماشي بس بقى في حاجات عايزة مثلا إيه؟ يعني اهو حاجة كده على دفتر بصوا شايفين الخياطة الفينش يعني مش مش مظبوط تمام تمام اهو تمام تميك. ماشي انتوا عارفين النوم والحاجات دي بتستورد من حاجات بقى من الصين وي وي وي مش عارفة هو جايب كام كيس خددية ومعليهم اربع اكياس خدديات ودي المداية ماشي ممكن ايه مفروضش اكتر من التطبيق وده المفروض ان هو الكفر 95 اه التكوفر بتاعي بحس اا وعلى الوشين وش آه تمام وش ابيض تمام والوش الاسود اه الاسود تمام ف لا يا هو عشان عشان عجبني يعني حساه على على السرير مع الابيض هينطق يعني بصوا انا الاوضه عندي بيضه حاسه انه هيقول يعني ايه بصوا هو الشكل ده اللي تحت ده تمام فشكله فخم بس كده ثواني بقى نشوف ايه ايه الاشياء دي حاجه بقى معانا بدي طول معاكم طول ول انت اكيد طول ماشي بقى الامانه الامانه بتقضي ان انا احكي لكم كل حاجه بين هو انا مع بعض بقى فين هو فين؟ أكيد زي, زي زي حالاتي قاعدين بنتفرج آه. يعني. <تصفيق> يعني ف... على التلفزيون بعد ما في العيال وعملت الاكل ااا قاعده في لي حاجه وعايزه حد يصدعني فانا قاعده جنبك انا في الزننه جنبك ايه يعني اقعدت في البيت جنب التلاجه اشتغل في القناه لو لسه ما انا اكتر وقت يا انا على اللي عند الحكومة بيرجع يا لمبي. فنشوف بس بصوا لا لا بص بص بص بص بصوا كايات. شايفين ده الشكل بتاع تمام؟ بصوا شكله تحفة تحفة تحفة بس فنشوف بقى ايه yeah. Yeah, yeah, يا يا يا فرح انا عمني يقول بحب انا ما بحبش انا بحب الازرق البيبسي تمام؟ ده الازرق البيبسي ازرق البيبسي اهو بيبسي ده ولا مش بيبسي يا جدعان بيبسي ف ده بصوا ده اللي هو كان يعني كان اغلى حاجه فيهم ليه لان ده مش كفر مش كفر يعني مش كفر لحاف زي التاني ده هو اصلا كوفرته مضغوطه بصوا ده ده الشكل بتاعه واتشن انا اصلا يعني بفكر ان انا يعني لو هرجع حاجه من الحاجات دي اجيب من ده تاني. يعني احنا اصلا طول الوقت اللي شغالين التكييف فبننام على التكييف ف حلو يعني حلو ان شاء الله الابليتير بتاعته طريقي او لون جميل والكراتير بتاعته شكلها حلو قوي كمان. تمام ان هو ده الكوبر بتاع ربنا ليه <تصفيق> بيعوضني يعني بيبعت لي حاجه تبسطني ففي منه بس مش عارفه برده دخلت على الموقع دلوقتي لاقيت يعني لسه في كوشنات ولا ايه أه ده بقى ايه ده بقى دي مخدات صغنطوطه كوشنز كده تمام ماشي دي بقى حاجات اللى اتزعم دي كده اولا كوشنز كبيره مش هزعل اوي هيك ده كوشنز المخدتك كبيره هي. تمام دي بقى لو انا عندي كوشنز وعايزه احطها ادي الملايه الملايه بتاعته بقى سر السعادة الحقيقي وسطه ، يا يارب يطلع زي ما انا متخيلة. كان فيه منه لون رمادي بس انا عندي طقم رمادي فطريقه قال لي كنت طلبتي لون تاني فجبت اللي هو الكحلي فبالجد يعني حقيقي تحفة لو لقيته لسه على الموقع هدخل اجيب منه لون تاني لو في كشمير لو فيه لون تاني هجيبه ان شاء الله بس بس ودي كانت مشترياتي من نون أنا عارفة إن أنا صدمتكم وفرحتوا معايا وكده بس عادي يعني أنا متوقعة أي حاجة في الأونلاين لازم يجي فيها حاجة والحمد لله إن هي جت على قد الحامل وهطولوا استرجاعها إن شاء الله ولو بدلوها بقول أقول لكم بقى في الفيديوهات اللي جاية كود الخصم اللي أنا استخدمته أهلا ده بيتيجي بـ 15% ده لأول حد بيستخدمه في أول مرة وفي بقى ايه على المواقع بقى تخشوا تلاقوا استخدموا كذا هتلاقوا بقى حق عشرة في المية وحاجات كده غير الخصومات اللي بتنزلها بس آم اكتر حاجة فرحتني النهارده هو ده و والساعات شكلها تبقى لطيفة يعني و لا الملايات حلوة حتى اللون الغريب الاولاني ده شغال ايه المشكلة بينك بينك ما احنا بنات <تصفيق> فعادي يعني فلو اتبسطتي معايا في الفيديو لحد هنا ما بقى في لايك كومنت حلو زيك لو ما اشتركتيش اشتركي معانا في القناة خلي عيالك ما تكبر اكتر واكتر واكتر واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة و... باي باي لو عجبكم الفيديو اضغطوا على سبسكرايب، فعلوا الجرس اعملوا لايك اكتبوا كومنت وشيروا مع اصحابكم